السلام عليكم يوم كم سعيد ان شاء الله بس لي اولا الفيديو حيكون طويل ممكن حيكون ممل شوي لان موضوع الموضوع, الموضوع هذيا ما... ما فيش داعي ان يعني يكون فيديو مسلي عشان الناس تستمتع بالموضوع هذيا هو عباره عن كلام انا بنقولها الكام ممكن حيكون فيديو طويل ممكن تسير الله اعلم على الوقت بتاع الفيديو بالضبط لكن الشيء الوحيد اللي انا عارفه ان ال... الشيء الوحيد اللي انا عارفه ان الفيديو هذا اياه حي بنحكي فيه شويه على الموضوع متاع الفيروس المستجد كورونا خلاصه الموضوع انا الفيديو هذا طبعا أنتوا تقولوا فيروس مستجد ومش عارف شنو الكمامات السعر مع والناس هجمت على الديتول ما شاء الله قضايا حليدين أما بالكل. المهم اللقطه الغبيه اللي نحن كشعب ليبي نديروا فيها انك يا لشاب يعني تجيها لباتك او شخص كبير في العيلة تمام تقول له الفيروس ما يجيش الا للكبار. ما تراعي ظروفها يعني ما حتى ولو حتى ولو ان جديات ما يجيش الا للكبار، اقل حاجه يعني راعي ظروف الشخص اللي يسمح فيك. احترم السن متاعه. ما جيش انك تقول له ما يجيش الا, إلا للكبار او ما يقتلش الا في الكبار او اول حاجه الاعمار بيد الله. هذه حاجه. الحاجه الاخرى عطلوا الشباب وعطلوا المدارس اسبوعين وقبيلات للتمديد ما شاء الله يعني على اساس ان التعليم في ليبيا الله أكبر يعني في امريكا في أمريكا خفضوا سعر الباقة متاع النت وزادوا سرعتها عشان الطالب يقرأ في حوشها وعندهم كروة نحن هنا في ليبيا قريب ان شاء الله حيزيدوا سعر النت ويضعفوا الباقة يضعفوا قوة الباقة عشان الطالب ما يقراش لو فوق من هذا كله ضلعوا قرار ان الشهادة متاحتك حتتحمل على السنة الاولى يعني السمستر الاول اذا كان انت كطالب مدرسي اذا كان انت ناجح حتنجح اذا كان ساقط يعطيك الله مش هيك مش يا ليبيا يعني عار وغباء وهذا كله مزال الفيروس مجناش انا منذمش في, في المسؤول الليبي منذمش فيه ولا نشكر فيه في نفس الوقت انا عبر عن ان كلام حبيت اني نقوله ف اول حاجه الفيروس هي للعلم يعني بس فيه ناس قال لك ليبيا امن وامان امنه من الفيروس لانه مش عارف الحوت كان يعيط فيها يا جاهل يا جاهل يا جاهل أولا قصة الحوت الأزرق راهي بني آدم طالب مصري في علم النفس طلع فيديو عشان يبي يعرف الإشاعة كيف تبي تنتشر كان داير البحث بتاع التخرج بتاع طريقة إنتشار الإشاعة كيف والفيديوهات هي نزله على على صفحته الرسميه وانتشر الفيديو هذايه لما تجي تقول لي انت في حوت بلا ازرق يسمع فيه الشعب في ليبيا ولا في غير ليبيا كيف انك انا كبني ادم نسمع في البيضه وجاري اللي ما يسمعش كيف تجي هذه وفي ناس يسمعوا فيه في الصبح وناس تسمع فيه في العشية يعني تبي تب تقنعني حوت قاعد في نص ام المحيط له مش عارف كم سنة ما خطر له انه يطلع صوت الا السنة هذي يعني تبي تقنعني ان الصوت متاعه يبي يوصل من المحيط لعند ليبيا هني بالعاقل يارى فكر بعقلك ما تقعدش انسان جاهل ربي ميزنا بالعقل باش نفكروا بيه يا جهلة مش هكي يا ريت يا ريت يعني يا ريت أنا متأكد مليونين في المية أن كلامي هذايا وال والفيديو هذايا لما ينزل حنلقى كمية تعليقات سلبية الله هو أكبر لكن ما يهمنيش أهم حاجة حاجة واحدة بس إن شاء الله يا ربي الفكرة اللي انا نبي نوصلها لك او لك للشخص اللي يسمع فيه ان شاء الله تكون وصلت بس قصه الحوت الازرق ومش عارف الابل اللي طلعت في طرابلس ويعني سبحان الله ابل بين يوم وليله قررت تطلع حكي مع رعيان وجوا سمح صح بعد بحثت علي قصة الابل باللعب واحد عنده فلوس متريح سمعت بقصة انهم يعدموا في الابل بره فشراها يعني امر سهل جدا والحوت الازرق بني ادم خارب داير خاربة في بصر انتشرت لأن نحن شعب غلي علينا الكذب والزيادة بس وانا حنوريكم يعني في الفيديو هذي حن حندير لكم فقرة صغيرة حنسمحكم فيها صوت الحوت الازرق وعدي قرنه باي فيديو طلع في الفترة هذه. في قصة الحوت الازرق والبلال الموضوع اللي صار هذي وللعلم تواصلت مع ناس منزلين الفيديو هذايا انهم منزلين من الفيديو هذايا عبارة عن انهم مركبين صوت الحوت الازرق علي على المقطع نتاعهم وامورهم 100% ومشان وانشهروا وزادت اه واو بنغازي طلع في الحوت الازرق واو الصحراء جهل الحوت الازرق الله يعني بني ادمين ما عندناش حتى عدل نفكروا معقوله وصلنا لدرجه جهل لعندها نية معقوله وبالنسبه لقصه كورونا وال الناس اللي خايفة منا يا نظاف يا شعب نظيف يا شعب تخاف من ربك قبل المرض ما فيش داعي يعني نقول لكم ان ما شاء الله يعني الجوامع بعد المرض وبعد العطلة هذي امتليان والاسواق امتليان والمنظفات تم عليه انسحب ما شاء الله والكمامة اللي اصلا دايرينها الكمامة اللي أنتوا تشتروا فيها خطارها يعني الكمامة الكمامة اللي أنتوا تشتروا فيها الزرقة اللي فيها من جوا أبيض <تصفيق> ما توقي كمش من مرضها فيها للألم يعني بس ما توقي كمش من الفيروس حننزل كم صورة هانية بإذن الله حتكون هان الخانة هذه للكمامة اللي توقيك من المرض. الكمامة اللي انت تشتري فيها يلبسوا فيها الناس المريضة عشان تقول للناس اللي هي تصدر فيها او الناس اللي يبوا يختلطوا بيهم ابتعد عني راني مريض ويلبسوا فيها الناس اللي يتعالجوا من الامراض هذنية والناس اللي تختلط بالمرضى بشكل دائم ك ممرض او كطبيب ليش؟ لانهم ياخذوا في في في ادويه ويعقموا فرواحها مهمش ما دايرينها لك انت كمواطن. فكيف ما قلت لكم الكمامه اللي حكيت لكم عليها بتاع الوقايه ان شاء الله حنزل صورتها هنا. وتوا اسمعوا معي ركزوا معي شويه حنزل لكم الصوت بتاع الحوت. ان شاء الله تكونوا اقتنعتوا وعلي هيك يا كم ديما طيبين وربي يحفظكم وسامحوني كاني يعني غلطت في حد او حد زعل من كلامي او انه يعني كثرت عليكم او طولت عليكم الفيديو اكثر من لازم على يعني العموم ديما طيبين وربي والسلام عليكم